Bună ziua și bun venit la un nou episod, Pleada Anima! Iubite doamne și dragi domni, invitata zilei de astăzi este Gena Rusu. Este consultant Feng Shui, este expert în astrologie chineză, practiciant teta-healing, life coach și o femeie plină de extraordinar. Haideți împreună cu noi să descoperim ce determină un om să schimbe viața când conștientizează care este menirea ei. Haideți împreună! Mulțumim, Gena, că ai acceptat invitația de a fi alături de noi. Mulțumesc și eu, Monica. Pentru invitație este o mare bucurie să fiu aici, în această energie de vibrație înaltă. Mulțumim frumos și începem cu prima întrebare. Da. Ce este viața pentru Gena Rus? Pentru mine viața este doar energie. Viața înseamnă, dacă vrei, așa o definiție, o înșiruire de evenimente și de stări de gânduri. Viața este suma gândurilor și stărilor pe care le trăiești. Este o realitate, o consecință a ceea ce se află în interiorul tău. Așa că este atât de maleabilă, atât de flexibilă, încât de tine depinde cum este viața ta. Poate fi mai puțin bună, sau poate fi excelentă, sau poate doar să fie. Și atât. Da, depinde foarte mult de perspectivă. Pentru mine viața este. Și atât. Ceea ce vine în viața mea, vine cu un scop. Întotdeauna vine ca să cresc. Și dacă accept și sunt detașată de tot ceea ce vine, fie bun, fie mai puțin bun, se întâmplă doar să cresc, adică să îmi îndeplinesc misiunea pentru care am venit. Tocmai încercând să descoperim această misiune a noastră, în cazul tău, ce lege universală simți că te-a sprijinit sau a fost prezentă mai mult decât toate celelalte? Uh, din punctul meu de vedere, cea mai importantă lege universală care m-a sprijinit și mă sprijină și care este prezentă non-stop în viața mea, este aceea iubirii necondiționate. Da. Uh, nu am simțit așa de la început pentru că nu, nu eram eu pregătită să înțeleg că este vorba despre iubire necondiționată. În timp mi-am dat seama... Ce, mă, care este motorul din spatele a tot ceea ce se întâmplă? Iubirea necondiționată a Tatălui Divin, a Toate Creator, pentru mine, creația Lui Și tot ce s-a întâmplat în viața mea și tot, toate evenimentele care m-au adus pe acest drum Au avut această, această sursă a iubirii necondiționate dacă privesc acum, în trecutul meu, înțeleg că a existat un motiv pentru toate supărările, tristețile, resentimentele, furiile mele din trecut. Și acela a fost să ajung aici. Un om care a înțeles că totul se manifestă prin creator și creații, mai are vise sau aspirații? Sigur că da. Sigur că da. Este foarte frumos să ai vise și aspirații. Um, și este foarte frumos uh, să înțelegi atunci când visele sau aspirațiile tale uh, nu sunt în rezonanță cu misiunea ta. Uh, mi se întâmplă uh, să-mi să fixez anumite obiective. Nu? Trăim în uh, acest plan uh, tridimensional și chiar dacă suntem... Uh, pe această cale spirituală și într-o armonie cu lumea uh, superioară uh, cu planul superior noi uh, ne manifestăm în planul fizic și e nevoie să avem uh, dorințe să avem aspirații, să avem obiective să uh, împărțim acel obiectiv în pași de acțiune uh, și să fim uh, prezenți pe, în, uh, în momentul desfășurării acelor pași, să înțelegem dacă ceea ce am proiectat pentru planul acesta material este în rezonanță cu misiunea, să zicem. Da? Cu calea pe care am venit să o parcurgem. Dacă nu este în rezonanță, apar semne. Din această stare de prezență le observăm și nu ne mai atașăm de, de, de pașii pe care i-am proiectat și renunțăm cu ușurință la ei Pentru că ni se dezvoltă alte căi Alte căi care aduc rezultate mult mai rapide, mai frumoase, în armonie cu tot ceea ce se întâmplă în viața noastră Și asta nu înseamnă că abandonăm proiectele vechi Asta înseamnă doar că suntem prezenți, că uh, am ajuns observatori a ceea ce se întâmplă în viața noastră și din această stare de conștiință uh, ne dăm seama când e momentul să ne oprim și când e momentul să mergem mai departe. Și cum ni se dezolie și cum? Trebuie doar să observăm, să înțelegem semnele. Din păcate, nu am fost așa întotdeauna, dar mă bucur că am ajuns aici și mă, mă bucur foarte mult că experimentez această stare Chiar zilele trecute mi a propusesem să fac un proiect Mi-am dat un deadline, până joi astăzi trebuia să-l termin Am dormit foarte puțin, am scris la el, N am scris jumătate din proiect dar mi-am dat seama, cu ajutorul unei prietene care m-a întrebat, mi-a adresat o singură întrebare, mi-am dat seama că nu e momentul. Proiectul va fi făcut. Dar nu acum. Pentru că nu se legau, era, era ceva greu de făcut. Și m-am obișnuit ca atunci când îmi setez un obiectiv să-l fac cu ușurință. Să nu resimt oboseala, să nu resimt stres, să nu resimt uh, că ar fi greu de făcut Pur și simplu îl fac Chiar dacă dorm două ore într-o noapte sau pe noapte mai multe nopți la rând Nu resimt oboseala, nu resimt stresul E Acum era altceva Devenisem obosită și uh, stres nu mai resimt de multă vreme Dar eram obosită și atunci acesta a fost un semn pentru mine că nu e momentul. Imediat ce am luat decizia să opresc acest proiect, lucrurile s-au așezat într-un fel armonios pentru un alt proiect. Mi-ar tăcea să, să creeze o comunitate a oamenilor care trăiesc în afara timpului, pentru că eu cred că timpul este o iluzie a minții conștiente. Și atunci dacă am crea o comunitate în care oamenii și-ar da voie să trăiască în afara timpului și în afara programului acesta cu privire la curgerea irreversibilă a timpului și implacabilă a timpului care afectează corpul și care îl duce spre îmbătrânire și neputință, provocând sufletul să plece din, din corp, atunci paradigma aceasta s-ar schimba pentru că unde sunt mulți puterea crește și uh, am, uh, am reușit să uh, creăm un alt program dacă vrei, la nivel uh, colectiv, a celor care, a timpului în afara timpului, ca să zic așa. Uh, să ne dăm uh, voie doar să fim, să experimentăm viața uh, așa cum este ea, uh, fără să trăim în limitele temporale. Mi-ar plăcea foarte mult, este un vis al meu și sunt convinsă că va deveni realitate. Cum reușești să-ți exprimi față de lume, dar și față de tine însăți crezul tău, acesta care îl spui acum cu atâta simțire? Um, față de mine e ușor. <laughs> față de mine este ușor pentru că um, îmi place să stau cu mine. Nu s-a întâmplat asta dintotdeauna. De multe ori am fugit de mine uh, și um, m-am lăsat purtată de responsabilități și de grija pe care o purtam celorlalți. Nu mă mai vedeam, nu mai știam că sunt, nici măcar nu mai știam că sunt. Eram doar un robot care muncea uh, într-un ritm haotic, uh, care nu găsea timp pentru el, pentru robot, da? nici, nu, nici măcar nu concepea că ar putea exista timp pentru el, da? pentru mine. Nu mă gândeam că aș putea să-mi aloc uh, timp pentru pasiunile mele, pentru a fi eu cu mine, doar să fiu. Și uh, schimbarea s-a produs în timp. Și acum uh, îmi place să-mi să acord timp și să mă descopăr și să descopăr ce simt, să descopăr ce și cum gândesc și care este perspectiva mea asupra tot ceea ce există? Îmi place că în aceste momente, de fapt, eu primesc informație. Nu este a mea. Nu este produsul minții mele. Pur și simplu o primesc și mă bucur că se întâmplă asta și că sunt atentă la ea. Împărtășesc și altora observațiile mele sau, să le spunem așa, observațiile mele, împărtășesc și altora ceea ce primesc. E adevărat că nu toți sunt deschiși. În momentul în care observ că interlocutorul meu nu este dispus să mă asculte și să. pentru că nu este pregătit, de fapt, să înțeleagă mesajul pe care îl transmit, accept asta, acest, această situație. Nu vreau să-l conving că eu am dreptate, nu vreau să conving pe nimeni de nimic. Poate mă retrag puțin, pentru că înțeleg că nu este momentul lui sau ei să, să înțeleagă, să descopere, mai mult decât este pregătit. Înainte de acest prezent, da, în trecut, mă supăram că oamenii nu, pot, nu vor să înțeleagă. Mă revoltam, când mie mi se părea atât de evident, atât de, de clar. Uh, și ei nu voiau să, să vadă și mai ales nu voiau să observe cât de importantă este energia în viața lor, mai ales în spațiul în care locuiau. Uh, am început să studiez energia spațiului în care locuiesc și muncesc și am extins uh, acest studiu, l-am transformat în job. Uh, am început să fac evaluări feng shui, feng shui-ul energia din spațiul în care locuiește și muncește omul. După ce am făcut primul curs, m-am pus la prietenele mele, cărora le-am povestit încântată descoperirile mele și le-am propus să le fac evaluările caselor. Eu eram convinsă că vor accepta imediat. Mi se părea imposibil să nu-și dorească ceea ce-mi doresc eu. Bineînțeles că aceea a fost, poate, trezirea mea dintr-un anumit punct de vedere În sensul că ceea ce este bun pentru mine, poate că nu este la fel de bun pentru ceilalți Dacă eu sunt pregătită pentru nu știu, o situație, nu toți sunt pregătiți și nu toți o percep cum o percep eu Suntem unici fiecare înțelege atât cât uh, este pregătit să înțeleagă. În general, oamenii fug de frică. Da, oamenii fug de frică, pentru că uh, frica este atât de adâncă rădăcinată în celulele noastre și este o moștenire genetică de mii de ani, de milioane de ani. Da? încât este foarte greu să ieși din frică. E nevoie de, de o dorință de eliberare. Noi spunem că suntem liberi, dar nu suntem liberi atâta vreme cât avem frică. Apropo de frică, am avut o discuție zilele trecute cu cineva care spunea că cele două mari frici importante pe care trebuie să le experimenteze omul sunt frica de Dumnezeu și frica de moarte. Evident că am fost total împotrivă. Pentru că atâta vreme cât ești în frică, nu îl poți iubi pe Dumnezeu. Iar pentru că apare separarea de Dumnezeu. Frica este un instrument de manipulare al părinților pentru copii, în copilărie. Prin frică îi determină părinții pe copii să fie cuminți. Mai târziu, când adulții devin angajați, prin frică sunt manipulați de către angajator frica de a nu-și pierde locul de muncă în relația de cuplu oamenii stau din frica de singurătate atunci când nu funcționează și tot așa frica este, este factorul care ne blochează în ascensiune și ne Îngrădește frica, din cauza ei nu suntem liberi, avem o aparență, o libertate aparentă a exprimării, dar și aici intervine frica. Frica de a nu greși, frica de a fi pe placul celorlalți, frica de a, de a nu eșua da? și de a nu întâlni un punct de vedere opus ție. Da. Când apare această frică, atunci nu mai ești liber. La ce element nociv și distructiv a fost necesar, sau este încă necesar, să renunți? Tocmai pentru a fi liberă. Uh, tocmai la frică. <laughs> da, am renunțat la frică. La frică de a fi eu. Uh, noi nu ne dăm voie să fim noi înșine uh, Pentru că suntem uh, în tot timpul în, în raport cu ceilalți Îndeplinim niște roluri, avem niște măști În uh, relația de cuplu, în relația mamă copil, în relația cu părinții, în relația cu prietenii, cu jobul Îndeplinim niște roluri, nu suntem noi ne comportăm în funcție de nevoia de moment, cum este situația, cum ni se cere, care sunt normele, regulile pe care trebuie, trebuie, trebuie să le respectăm ca să fim acceptați, ca să fim iubiți, ca să fim apreciați, ca să rămânem într-o relație de prietenie sau de iubire. Și atunci nu mai suntem noi. Uh, pur și simplu acceptăm compromisuri, facem compromisul de a renunța la noi pentru a fi împreună cu ceilalți. Sufletul este cel care suferă în astfel de situații. Se rup fragmente din suflet atunci când el nu este împăcat cu situația. Dar uh, omul, Corpul, mintea, frica nu conștientizează, nu lasă pe, pe om să, să înțeleagă mesajul sufletului. Semne sunt multe, foarte multe. Doar că omul de frică nu le vede, nu le acceptă, le refuză, mai încearcă o dată și încă o dată, și încă o dată, până când ajunge să se epuizeze. Iar sufletul, la un moment dat, decide să plece și apar boli, apar boli în corpul fizic. Uh, mi s-a întâmplat. Mi s-a întâmplat și aș putea spune că acela a fost momentul care m-a ajutat să renunț la o relație toxică. La o dependență a mea. Era, de fapt, nu știu dacă mai era relație. Era doar dependența mea de acel uh, om din viața mea. Și atunci am învățat să, să renunț la acest factor nociv, frica de a fi eu. Da? Pentru că mi-am dat voie să sufăr dacă nu mai am oamenii pe care mi-i doresc în viața mea uh, și dacă nu mă pot manifesta eu. În relația cu ei. Dacă trebuie să îndeplinesc doar niște roluri ca să fie ei mulțumiți. Pentru că iubirea este necondiționată. Și atunci când iubești condiționat, iubești pentru că îți place ceva la cineva, găsești și motive pentru ca acel cineva să nu-ți placă. Dar dacă iubești necondiționat, iubești așa cum e. Și dacă nu ești iubit așa cum ești, ci se dorește ca tu să fii altcineva sau să fii schimbat, poate că e momentul să fii tu și să te iubești tu pe tine, pentru că e un mesaj clar că tu nu te iubești pe tine. În cazul în care apare tot timpul cineva care vrea să te schimbe, să fii, să îndeplinește alt rol. Să fii altfel decât ești tu. Când te iubești necondiționat, cu defectele și calitățile tale, pentru că asta înseamnă iubire necondiționată. Da? Nu iubirea care vine din ego, îți iubești calitățile, îți, iube, îți iubești chipul, iubești felul în care arăți, da? Iubești statutul tău, iubești, eu mai știu ce aspecte ale personalității tale. Dar în, în același timp apar și motive pentru care nu te iubești. Acea iubire este a ego-ului. Nu este iubirea necondiționată. Semnele pe care le dă sufletul, ca să-i comunice omului că nu este tocmai bine acolo unde se află, pot fi reprezentate și de stări de, de rău în corpul fizic. Sau în relațiile cu ceilalți nimic nu, nu se mai leagă, nu mai ies uh, lucrurile așa cum uh, ieșeau cu ușurință. Sunt tot felul de dificultăți, de dizarmonii, uh, de probleme uh, în relația de, de cuplu, să zicem. Da? Nu există comunicare, nu există înțelegere, nu există armonie acela este un semn că nu mai e cazul să fie acolo. Știu că ceea ce spun acum poate să ducă la concluzia că ok, ce facem atunci? Ne despărțim toți pentru că nu mai simțim să fim acolo în relație și relația devine un chin. Dacă relația a devenit un chin, Clar că nu trebuie să mai fie acolo E, e clar asta Și um, Omul s-a născut să fie liber Și a venit în În această întrupare Ca să fie liber Să nu rămână în relații De cuplu constrâns De uh, părerea societății Și de uh, părerea Celorlalți De uh, uh, condiționările Sociale s-a da? căsătorit, trebuie să meargă până la final, pentru că așa spune și Sfânta Scriptură, până când moartea vă va despărți. Ce ne facem cu moartea sufletului în aceste condiții? Pentru ce venim aici? Să rămânem într-o relație de cuplu toxică, care ne produce nefericire sau să evoluăm? Spiritual, sufletul se încarnează pentru a învăța lecții și pentru a evolua. Atunci când experimentează nefericirea într-o relație de cuplu, nu poate evolua. Este oprit din evoluție. Este o lecție importantă, este o lecție foarte greu de, de învățat. Pentru că este vorba despre suferința produsă de o despărțire despărțirea de atașamente nu de persoana de celălalt membru al cuplului ci de propriile atașamente și proiecții asupra partenerului și asupra vieții tale în acel cuplu sufletul se vindecă prin, prin acceptare și prin iubire necondiționată și prin detașare prin acceptare. Atunci când omul acceptă că viața este doar o curgere de energie, de evenimente, de stări, de emoții pe care a venit să observe că le experimentează, sufletul este vindecat. În momentul în care rămâne atașat de emoțiile lui din trecut și pe care le trăiește și în prezent, Sufletul suferă în continuare, da? chiar dacă iei decizia de a ieși dintr-o relație toxică. Dar în prezent, suferi din cauza destrămării și destrămării propriilor atașamente față de persoana respectivă. Sufletul este în continuare, în suferință și el. Și mai e ceva de spus. Cred că este ca un fel de slogan care apare pe uh, toate uh, site de socializare. Uh, dar uh, îi acordăm foarte puțin atenție. Și anume că iubirea nu provoacă suferință. Nu provoacă suferință. Atunci când suferi din iubire, de fapt nu suferi din iubire, nu iubești. Pentru că iubirea îți aduce o stare de bucurie și de, de, de vibrație înaltă și uh, trăiești ceva unic. O bucurie extraordinară. Când suferi, nu mai ești în iubire. Ești în ego. Ești în ego și în dorințe neîmplinite, dorințe venite din ego, atașamente, uh, proiecții, asupra celuilalt care nu au legătură cu iubirea. ego este bun atunci când te ajută să ieși din situații critice, din situații poate umilitoare. Ego-ul cred că te ajută să conștientizezi cine ești, să-ți dai valoare, dar aici nu vorbim despre mândrie, și despre uh, infatuare, nu, să conștientizezi care sunt calitățile tale, cine ești tu. Da? Și uh, bine, dacă ești în iubire necondiționată și în acceptare, uh, nu ai nevoie de ego. Ego este produsul minții. Da? Dar să zicem la început ar fi nevoie de, de el. Pentru a te ajuta să, să observi că situația în care ești nu e tocmai bună. Mintea subconștientă are două componente. Una reptiliană, cea mai veche, da, care este rece da, și da, care repetă acțiunile fără toate acțiunile sunt repetitive, da? le învață și sunt ca pe o bandă, le repetă. Dar mai este o componentă a minții subconștiente, mai nouă, care experimentează emoția și o înmagazinează. O sedimentează în celule. În celulele corpului uman este toată memoria într-părilor lui. Toată memoria emoțiilor trăite, de-a lungul tuturor încarnărilor, se află în celulele acestui corp. De aceea este important să devenim conștienți de faptul că atunci când celulele noastre sunt umplute cu emoții negative, cu senzații, stări negative, Energia vieții nu mai circulă prin el. Epigenetica demonstrează că 90% din bolile acestor vremuri au ca și cauză faptul că emoțiile sunt cele care blochează curgerea vieții prin celule. Corpul uman se află în grija subconștientului, nu a conștientului. Conștientul are rolul de a seta dorințe, de a planifica, este cel care își amintește despre trecut și care se gândește la viitor. Are o capacitate foarte mică de stocare a informației, de 40 de biți pe secundă de informație, prin comparație cu subconștientul care folosește 40 de milioane de biți de informație pe secundă. Este uriașă diferența Mintea conștientă este focalizată pe trecut și pe viitor Mintea subconștientă pe prezent De aceea, ea este cea care ne guvernează viața Pentru că noi suntem aici și acum în prezent Trecutul nu mai există, viitorul nu există Viitorul și trecutul sunt doar în mintea noastră conștientă Subconștientul este cel care se preocupă de funcționarea corectă în parametrii a corpului iar atunci când sunt adunate atât de multe emoții și convingeri limitative în corp și în aur, în câmpul eteric, apar nu mai curge, Nu mai curge energia vieții. Timpul este o iluzie. Timpul este o, o iluzie creată de mintea conștientă, care ne guvernează viața, mintea conștientă ne guvernează viața în proporție de 1-5%. 95-99% din tot ceea ce experimentăm și suntem noi este o consecință a ceea ce se află în subconștient. Timpul nu există în subconștient pentru că acolo există doar prezent. Deci doar aici și acum. Trecutul și viitorul sunt apanajul minții conștiente care a creat niște repere pentru a se putea organiza. În acest timp a creat iluzia timpului pentru a se putea organiza în planul 3D, tridimensional. În realitate timpul nu există. Toate programele colective, din mentalul colectiv cu privire la timp sunt venite și a ne manipula și a ne induce ideea de îmbătrânire. Dacă acest program nu ar exista în celulele noastre, în subconștientul nostru, atunci omul ar putea trăi într-un singur corp, deci sufletul ar putea trăi într-un singur corp, până când și-ar învăța toate lecțiile. Dar din cauza acestui program despre timp, cum că trece, este ireversibil și omul, corpul uman îmbătrânește și se degradează iar sufletul trebuie să plece din el pentru că nu, nu l mai servește, nu mai are energia necesară pentru a-l servi, pentru a-și învăța lecțiile. Da? Deci dacă nu s-ar întâmpla lucrurile acestea, atunci sufletul ar avea un singur corp. Dar sufletul a experimentat, s-a jucat la început. Uh, și a chiar a fost o joacă să experimenteze viața în uh, corpuri diferite, în corp de bărbat, în corp de femeie. Uh, s-a jucat și din această joacă, până la urmă, s-a creat un program uh, din care nu prea mai poate ieși. De exemplu, eu am luat deja măsuri și anume am decis să nu-mi servez ziua de naștere, să nu servez trecerea anilor, deci fără revelion, ceea ce mă privește, fără sărbătorirea zilei de naștere. Iar dacă prietenii au știut și au știut că eu m-am născut pe 7 ianuarie, m-au sunat, mi-au spus la mulți ani, am acceptat. Iar când m-am întâlnit, i-am rugat să nu-mi spună la mulți ani. I-am rugat doar dacă vor să, spună, să vorbească despre mine, cum mă văd ei, cum mă percep. Și dacă au ceva bun de spus, să spună. <gânt> da, a fost frumos. A fost o seară frumoasă pentru că nu am, am celebrat timpul care trece prin mine. M-am celebrat pe mine în acea seară. Și a fost foarte interesant. E o altă stare. Când ți se spune la mulți ani de ziua ta și vezi numărul pe lumânarea de pe tort, Ești conștient de trecerea timpului, este evident, da, palpabil că trece timpul. Deci ești în această paradigmă a timpului, a iluziei timpului, creată de mintea conștientă. Atunci când doar te bucur că ești și că în acea zi a binevoit sufletul tău să se întrupeze da? și să-i acorde bucuria experiențelor de viață din această întrupare, percepe altfel. Este minunată cunoașterea aceasta care o împarți cu noi, gena În desele tale, care... apariții afirm că numai prin cunoaștere putem ieși din matrix destinului. Și totuși, care este poarta de ieșire din acest <laughs> matrix? Da, mai întâi aș vrea să vorbesc puțin despre ce înseamnă acest matrix al destinului, așa cum l-am numit eu. Este bine știut că la momentul nașterii este codificată în data de naștere, calea de urmat, destinul. Cu bune, cu mai puțin bune, cu intersecții în care trebuie să decizi și îți poți schimba destinul, dar tot destin este. Da? Tot destin, tot o înșiruire de evenimente, de stări, de emoții pe care uh, le experimentezi. Da? Uh, și atunci m-am gândit uh, că e nevoie de, de o poartă de ieșire din acest matrix, așa cum bine spui și tu. Și mai întâi uh, m-am gândit puțin la ceea ce uh, contribuie la alcătuirea acestui destin. Și anume... O succesiune de programe de viață De programe de viață la nivel individual și la nivel colectiv Am observat că în funcție de, de, de codul care se află în data nașterii Oamenii au predispoziția de a trăi două tipuri dacă vrei, două grupe, de fapt, de a se încadra în două grupe de experimente, experiențe. Pentru că în metafizica chineză tradițională sunt cinci aspecte de viață, colegi, resurse, pe de o parte, și bani, inteligență, pe de altă parte, iar puterea se află între cele două grupe, trece într-o zonă sau alta, în funcție de anumiți factori care se calculează, cu ajutorul formulelor, m-am gândit așa. Oamenii vin să experimenteze lecții de viață din relația cu ceilalți oameni pe de parte, din relația cu sine, cu puterea lor interioară, fie că o au, fie că nu o au, dacă nu o au, atunci li se întâmplă tot felul de situații care să-i trezească să-și dobândească această putere. Dacă este prea multă, prin puterea prea mare pot crea situații dezavantajoase pentru alții și iarăși vin lecții care să le atragă atenția că e prea mult și nu e bine. Și cealaltă parte, cealaltă grupă a banilor și a inteligenței. Banii înseamnă fie probleme financiare, fie poți avea foarte mulți bani, dar nu mai ai altele. Da? Iar inteligența... Poate să creezi o stare de nemulțumire permanentă, indiferent de ce există în viața ta. Analizând aceste cinci aspecte de viață, mi-am dat seama că dacă vrei să schimbi predispoziția, în primul rând trebuie să lucrezi cu subconștientul tău. Și ai venit să experimentezi programe de viață manifestate prin convingeri limitative, în relația cu partenerul, în relația cu jobul, în relația cu copii, în relația cu părinții. Da? Asta la nivel uh, micro, la nivelul individului, da? la nivelul familiei, la nivelul experimentărilor din viața tridimensională, material. Uh, și numai după ce le schimbi, îți poți schimba destinul, din acest punct de vedere, da? foarte concret. Am experimentat prin Teta Healing, prin uh, uh, metodele pe care le-am învățat uh, la Psychei. Uh, am reușit și eu și cei cu care am lucrat să își schimbe programele de viață și să își schimbe destinul. Dar e tot un destin. Bun. Ce facem mai departe? Este tot un destin. Este, este tot un matrix. Da? Numai experimentezi ceea ce a fost uh, nu tocmai bun în viața ta până atunci, dar vin alte lecții de învățat. Și tot așa. E un cerc din care nu mai ieși. Care-i soluția? Trebuie să fie ceva. Mi-am zis, trebuie să fie. Și atunci m-am gândit mai departe pe cale spirituală. Întotdeauna rezolvarea este în această cale spirituală. Pentru că viața de pe Pământ este o iluzie. Din punctul meu de vedere, și nu o spun eu, o spun mulți. Um, și atunci, cum putem să ieșim din acest matrix? M-am gândit că ar fi ușor imposibil să există doar sistemul nostru solar, să existe doar galaxia noastră uh, și m-am gândit că divinitatea este într-o continuă expansiune, așa cum noi omul, corpul uman. Este într-o continuă transformare dacă ne uităm la cum arătau oamenii acum o de ani sau nu? Cum arătau bunicii noștri? Cum arătau părinții noștri? Cum sunt copiii noștri? Observăm diferențele. La nivelul structurii celulare, da? corpul ca și aspect arată altfel acum decât în urmă cu câteva generații Deci dacă Acest corp Care este creația lui Dumnezeu Noi am fost creați după chipul Și asemănarea lui Dumnezeu Dacă acest corp este într-o continuă dezvoltare și expansiune De ce Dumnezeu S-ar opri din Care ar fi motivul pentru care Dumnezeu S-ar opri din expansiune, din evoluție Este puțin ilogic Adică îi permite creației Să evolueze, iar el Stagnează și este perfect în această stagnare. O altă idee cu care nu sunt de acord. Și el nu ne-a creat ca să fim perfecți, el ne-a creat doar ca să fim și să experimentăm. Bun, deci divinitatea este într-o continuă expansiune și atunci, cu siguranță, pe lângă această galaxie, pe lângă acest univers, în afara lui, există și alte Universuri, da, multiversuri. Și dacă divinitatea a creat acest univers, înseamnă că se află în afara lui. Nu este cuprins în acest univers, este în afara lui. Și este în afara tuturor universurilor create de el. Eu știu că există... O divinitate care guvernează acest univers Ia poartă numele de Dumnezeu Dumnezeu în care cred Și pe care îl elogiez Și pe care îl respect Și pe care îl iubesc da? Iubesc pe Dumnezeu și iubesc toate ființele de lumină Care m-au ajutat să ajung pe această cale Și care sunt alături de mine Și mă susțin în continuu. Toți arhanghelii, toți îngerii Iubesc pe toți pentru că sunt și ei creația Tatălui divin a toate Creator, care este deasupra tuturor. Chiar și deasupra acestui Dumnezeu, care guvernează acest spațiu, acest univers în care suntem noi. Eu așa văd lucrurile. Și așa văd ieșirea din matrix. Când înțelegi sau înțeleg, mă refer doar la mine, eu am înțeles că există mai mult de atât. Și ca să pot să accesez acest mai mult de atât, este important să văd, să, să observ acest mai mult de atât. Nu spun că e rău să rămâi... Uh, la, să rămân doar în credința față de Dumnezeu, Dumnezeu, da? eu mă raportez la Tatăl Divin al Doilea Creator, care a creat tot ceea ce există și tot ceea ce nu există. Mai există un cine? În întrebarea cine este gena rusul? Aș spune că nu. Aș spune că nu. Dacă mă gândesc la ceea ce sunt eu, eu doar sunt. Da? Eu doar sunt și îmi dau voie să fiu așa cum, cum sunt. Da? Și să fiu atât. Însă în dacă ne raportăm la condiționările lumești, sociale, îndeplinesc niște roluri în societate, printre care și cel de mamă, care îmi face o mare bucurie. Sunt mama unui băiețel de 8 ani și este minunat să fii mamă, este o experiență unică. O experiență unică care creează atașamente față de uh, obiectul, <laughs> copilul, <laughs> da? Copilul, uh, copilul meu, copilul tău, da? Uh, aceste atașamente uh, le acceptăm, le accept și înțeleg că va veni momentul în care să mă desprind de el. Știu că va veni acest moment uh, și. Uh, fac exerciții de a-i de a da lui libertatea de a fi și el da? De a fi, pur și simplu să fie E adevărat că nu-mi iese întotdeauna Pentru că mai am de învățat aici <laughs> Mai am de experimentat Însă zic eu că suntem pe drumul cel bun Apoi sunt, sunt consultant, sunt coach Sunt trainer Uh, sunt consultant, feng shui, da, de, consultant uh, feng shui și de astrologie chineză tradițională Sunt uh, facilitator Psychei și practiciant Theta Healing uh, pentru că iubesc să lucrez pe subconștient și să ajut oamenii să-și schimbe programele de viață în așa fel încât încet, încet să devină liberi și să aibă programe pozitive de viață, dacă tot ieși să ai un program de viață, măcar să fie pozitiv. <gânghe> da? Sunt trainer. Sunt și trainer, îmi place interacționa cu oamenii, iubesc cu oamenii și îmi place să îi le împărtășesc din cunoașterea mea, din cunoașterea pe care am dobândit-o și eu în niște ani. Și uh, nu știu dacă uh, e semnificativ, este important să vorbesc despre trecutul meu. Aproape că nici nu mai există pentru mine acel trecut în care am fost profesor de limba și literatura română uh, timp de 8 ani, da, în care am fost web editor uh, și uh, eram foarte, foarte ancorată așa prinsă în, în lumea asta, în haosul uh, Cotidian. Parcă este o altă viață sau viața unei alte persoane Nu mă mai regăsesc deloc acolo Pregătirea mea de, de profesor însă mă ajută foarte mult în traininguri. Se, se observă că am, am talent didactic și mi se spune de către cursanții mei dacă la cursurile mele, cele online, de exemplu, acolo au fost mai mulți cursanți deodată, în sala de, de curs pot fi maximum 12 cursanți, online e altceva. Am observat că nu prea au întrebări oamenii și atunci mi-am pus întrebarea, eu oare am explicat suficient de bine încât nu au întrebări sau am explicat atât de prost încât nu au înțeles nimic și nu mai are rost să pun întrebări? Cuidăcul a venit și um, se pare că au înțeles fără să mai fie nevoie de întrebări. Mulțumindu-ți foarte mult pentru acest ocean de înțelepciune, această nemărginire ne-a cuprinde universul, creația și creatorul în același timp. Cu rugămintea de a lăsa cuvinte pentru oameni, vreau să închei acest interviu. Permițându-și ție să, să, efectiv, să curgi către oameni. Cum simți tu, Măi Îți mulțumesc, îți mulțumesc de invitație. Iar celor care urmăresc această emisiune simt nevoia să le, să le spun că ar fi bine să-și dea voie, să-și dea voie să se gândească la ei, să se uite la ei. Să se iubească, să se aprecieze, să se accepte așa cum sunt, să înțeleagă că este momentul ca ei să fie principalul uh, personaj din viața lor, uh, să-și aduce timp pentru a se descoperi. Uh, viața. Este haotică, este stresantă, este plină de provocări pe care le poți rezolva cu ușurință dacă ești într-o stare de flux, de curgere a, emo a emoțiilor pozitive. Dă-ți voie să fii, dragul meu, draga mea. Dă-ți voie să te cunoști, de ți voie să te iubești, dă-ți voie să te apreciezi. Uh, Uită-te la tine și la ceea ce însemn tu pentru tine pentru că atunci când tu te vei cunoaște, te vei iubi necondiționat, te vei aprecia și ceilalți o vor face. Uh, este cel mai important pentru tine să fii în armonie cu tine. Uh, viața este plină de stres, de nemulțumiri, de remușcări, de regrete. Acestea nu fac decât să îți scadă vibrația, și să te mențină în aceste emoții nu tocmai bune. Te rog să îți acorzi atenție, să te înțelegi și să elimini aceste emoții negative din viața ta pentru a ști cine ești, pentru a fi pur și simplu bucurie, pentru a fi iubire, pentru a fi lumină pentru tine și pentru ceilalți. Ascultând cuvintele genei, simți cum pășești între cele două lumi, Devenind conștienți de acest subconștient al nostru care ne împuternicește în forma noastră de manifestare. Mulțumim, Gena, că ai fost alături de noi și vă mulțumim dumneavoastră că sunteți acolo să ne ascultați. Sunt Monica Elena Leșan și ca întotdeauna extind invitația de a deveni voi înși vă și Pleiada Anima. Vă transmit toată iubirea și lumina mea. La revedere!